آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کل ہم نہیں ہوں گے ہماری اولادیں ہوں گی نئی نسل ہوگی بہت بڑی حقیقت ہے ایسی حقیقت ہے جسے دیکھ کر ہم ایسے ہی آنکھیں بند کرتے ہیں جیسے کبوتر کو کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے سنا ہے ہے اب حقیقت میں کبھی میں نے کبوتر اور بلی کا ٹاکر بلی آ جائے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی تو شاید بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا تو ہمارا حساب کتاب بھی ایسا ہے موت کے تذکرے سے ہمیں نفرت ہے موت کے بارے میں سوچنے سے ہمیں نفرت ہے موت کا تصور اچھا بالکل بھی نہیں لگتا آپ کسی محفل میں بیٹھ کے مرنے کی باتیں شروع کر دیں لوگ بولیں گے کوئی ٹاپک چھیڑو پہلے کم ٹینشنیں مرنے مرنے کی باتیں کر لو یا جنازے کی باتیں اگر شروع کر دیں آپ کہیں محفل ہو نا دوستوں کی بیٹھے ہوئے ہیں تو باتیں کیا ہوتی ہیں آپ کو بتائیں <coughs> <coughs> باتیں اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں بھائی کیا کم آ رہا ہے کیا کر رہا ہے مفتی صاحب کے اتنے بیان آج سن لیے شادیاں کب کر رہا ہے اور بچوں کی اسپیڈ وہی ہے یا بیان سن کے تھوڑی تیز ہوئی ہے پیدا ہونے کی اور جاب مل گئی ہے بی کام کر لیا ہے ماسٹر کا ارادہ ہے یا نہیں ہے یا ویسے ہیارا گردی کر رہا ہے ہماری صبح سے لے کے رات تک رات سے صبح تک کی باتوں میں موت کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے تذکرہ اتنا ہوتا ہے کہ فلاں بھی مر گیا فلاں بھی مر یہ خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں فلاں کا بھی انتقال ہو گیا اور فنا بھی آج دنیا سے چلے گئے یہ تو خبر ہے نا نیوز اس حد تک تو ہوتا ہے وہ تو خبر کے طور پر بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ جنازوں میں بھی موت کا تذکرہ ختم ہو گیا